شروط اللي حطها يسوع لاتباعه مش هدفها جعل المسألة صعبة لكن هدفها تأكيد النجاح والاستمرار والتحمل لأنه التلمذة تحدي كبير في عالم شرير في شروط للتلمذة في واجبات للتلميذ في علامات بتدل إنه هو تلميذ حقيقي لأنه مش الكل بيتبع المسيح من كل القلب وبيضايل وبيوصل في عالم قد وضع في الشرير أول شرط للتلمذة الحقيقية هي محبة شديدة من كل القلب للرب لما بحب الرب كفاية ما لح يقدر يكمل معه هذا الشيء نقرأ عنه بإنجيل لوقا اصحاح 14 ثاني شيء إنكار النفس لأنه اتباع المسيح بيتطلب أنه نحمل الصليب كل يوم ننكر نفوسنا نتخلى عن حقوقنا ونسلم امورنا للرب ونقبل منه مشيئته، اي الام واي صعاب وتحديات لحنواجهها في هيدي الحياه، محبه شديده، انكار للنفس وحمل الصليب، يعني قبول العار والضيق والاضطهاد والمقاومه اللي بنتعرض لها، هيدي الامور اذا ما كانت موجوده ما بنقدر نستمر باتباع الرب، واخر شيء علينا ان نثبت على كلمته. هو بيقول بنفسه ان ثبتتم في كلامي تكونون تلاميذي. نعم في شروط للتلمذي، بس هيدي الشروط محطوطه لتؤكد النجاح والوصول والاستمرار. فاجابه سمعان بطرس: يا رب الى من نذهب؟ كلام الحياه الابديه عندك.